Я, в принципі, можливо, більш романтично, але ставлю на Швейцарію. Вони заслужили в них, вони в 92-му році, останній раз, взагалі до фіналу доходили. Федерер дуже цього хоче. Я думаю, що йому вже треба ще одну реальну галочку поставити. Щоб в нього олімпіада залишилася, не знаю, чи доживе він до хоча це Федерер. А, так, вони більш втомлені, але, можливо, і більш слі, більш мотивовані на, на цю гру. І саме мотивація, психологічний е вихід на корд, да, психологічний стан, а в них більш е міцний і, можливо, їм це більш потрібно. Хоча, я думаю, французи теж будуть боротися. Ценга, мабуть, їх козир. Не знаю, Ценга, як на мене, у цьому сезоні от наприкінці, сезону, наприкінці сезону взагалі не показав нічого цікавого. І... Хоча тут теж, можливо, вони темна конячка. Ніхто не знає, як вони готуються до, до цієї зустрічі. І, звісно, вони хочуть перемагати. Ну, там, одноосібними два роки поспіль чемпіонами Кубка Девіса були чехи. І якось не підпускали. А тут чехів вибили. І вілки-палки хочеться стати переможцем. Я думаю, що боротьба буде... Це буде цікавий матч. Цікаві п'ять зустрічей. Вітіскоп. Спортивне відео.